проголосували 10 мільйонів за виділення допомоги військовим. Угу. Ну, це ми е, е, знайшли тепловізори і коптери, те, що можемо, ми. будемо зараз проводити торги і проведемо закупівлю. Можливість буде передати тільки на частини на військові за умови вашого листа. Так, звісно, дійте. У нас схема з приводу цього повністю відпрацьована. Звернемось до вас офіційним листом. Після чого облікуємо виключно за рахунок акту прийому передачі да, і кілька. проведемо до прикладу коптери і тепловізори, проводяться виключно через службу РАУ. В нашому випадку це забезпечує максимальний контроль за ним та відповідальність зі сторони військовослужбовців. На мою думку, особисто що за все, на що скидається народ України з власної коштів, має бути повноцінна повна відповідальність та розуміння, яким чином саме воно дістається і яким чином дозбувається наша перемога. Тому ми проговоримо з вами щодо кількості, За листами, за оформленням з нашої точки зору і з нашої позиції не буде жодних проблем. Тим паче, що хлопці, які родом з Лохвиці, і зараз перебувають в нашому… – Статей багато, Так, так, так. так. Зараз саме у проході служби у мене у штурмовій роті, зараз вибувають на чергові навчання, тренувальні, збори саме по штурмовим діям. А якщо ви знаєте, то саме при виконанні штурмових завдань забезпеченість кожного військовослужбовця в індивідуальному порядку є максимальною. Тому що їхня задача зайти на позиції, вибити противника, закріпитися і як мінімум півтори-дві доби витримати навалу спробу відбити. Розуміло. і хотів би, щоб ви нам надали перелік обладнання, тому що воно у вас є специфічне, і в нас немає таких спеціалістів з військовим за мавіки треті. Мавики треті також є модифікація. Є... Абсолютно, да, тому що можна щоб не купити, вроді. І добру справу зробили, а корисне воно і, можна сказати, допомоги військової не буде. Тобто ми чекаємо від вас, щоб ви надали те обладнання, яке потрібно буде вам. Так, модифікації ми пропрацюємо, покажемо mm -hmm. вам короткі навіть звітом різницю між ними. І для вашого загального розуміння, під час коли наступному можливо, інший підрозділ буде до вас звертатися, щоб ви а, повністю розуміли, чи дане обладнання береться під конкретну роботу, чи просто від виключно бажання. Ви маєте також це розуміти, тому що кожен предмет має йти в оборонці саме до виконання певних завдань і виключно для них. Це комбат, за якого я вам розказую. Це я спілкувався, коли перший раз ми познайомилися, коли ми були у Київській області. Вони на сьогодні там безнагодились? Зараз ми будемо передаватись позиції. Звідти трішки переміщаємося, деякі підрозділи ще ближче. До кордону потім посилюємо в мене ж деякі підрозділи знаходяться. От уже 6 місяців безпосередньо на нулі. Угу. Деякі підрозділи підуть їх посилювати. Ми дещо отримаємо з озброєння додаткове для посилення позицій наших і можливих подальших правильних дій зі сторони ЗСУ. Не будемо поки відкривати всі карти і. В будь-якому випадку ми постійно переміщаємося. От, ну, от ми з вами говоримо. Відкритий доступ, ну, як ви вважаєте, я вважаю, це неправильно, не можна викладати. Відкритий доступ чого саме? Ну, інтернет, допустимо. Тому чого саме? А Наведіть приклад ми... інформації. Ну, да. ну, те, що, що так говорять. А що ми говоримо? Ні? Дивіться. Я... Дивіться. я я може помиляв, я ж питаю. Так, звісно. А не, можна видавати, не можна видавати конкретні позиції військовослужбовців там, де вони ночують. Конкретні. XY населений пункт, район населеного пункту, адреса, за якою знаходиться військовослужбовці. Я вас перепрошую. А от, допустимо, от ми з вами говоримо, mm -hmm. так? Я, я вважаю, що ми не повинні про вас говорити. Чи неправильно я вважаю? Дивіться, mm -hmm. розумієте, от ми 300 років не говорили про війну з Росією. 300 років не говорили. До чого це призвело? я, я до москалі мене окремо ставити. Можна Ні, як же окреме ставлення? А де це ставлення було 20 років тому? Ну де воно було? Не знаю, бо куди? ми про нього не говорили, правда? Браття, да? А що тепер? А тепер наше покоління, наше покоління, всі покоління, які живуть в цей час, їмо насолоджуємося за те за попереднє мовчання, за просто попереднє мовчання про армію і її розвиток потрібно говорити. Не дарма існує фраза. «Годуй свою армію, бо будеш годувати. Але не говорити, не показувати, не спілкуватися. Ви розумієте, за рахунок чого зараз за 7,5 тисяч кілометрів солдат Ваня йде ступати своїм берцем на українську землю. Добре, Ні, я вам, я вам поясню, я вам поясню. Я не е, е, дарма говорю 7,5 тисяч. Одного з крайніх полонених, які взяли мої бійці, це з Петропавловськ-Камчатський». Це за Японії. За рахунок чого він сюди пішов? За рахунок того, що в нього в країні всі щось говорили. Говорили ціле направлено. Потрібно говорити, але потрібно знати і розуміти, що ти говориш. І для чого ти говориш, які наслідки це призводить. Якщо це показує свідомо, свідомим людям, що волонтерські кошти, волонтерські організації працюють дійсно на благо, що дійсно це майно не втрачається, воно дається не хлопчику, якому воно не потрібно, а воно дається людині, яка свідомо пішла захищати свою землю, і йому для цього потрібно те, те і те. І тільки, тільки, якщо це показувати, то звичайна людина, звичайний сім'янин скаже – Блін, мені не так важко дати цих 100 гривень для того, щоб ще 200 метрів моєї землі було звільнено і щоб ще один хлопчина вижив і повернувся додому. Як ви давайте мене спотраховуємо. Та ти що, не можна спотраховувати. Війна. Чого я так питав запитання? Розумієте? Так, розумію. Але це відголоски софдеплі. Ви розумієте? Їх ще потрібно в собі бороти. Їх потрібно собі бороти. Чим більше ми піднімаємо гострих тем, чим більше ми їх обговорюємо, саме в спорі породжується істина. Ось людина потрапляє на оце Жернова, Жростоків-Жернова. Угу. От як от, вона там працювала на цій цивільному житті, яку займала посаду? Як люди взагалі реагують? Як вони, як би сказати... Як як відбувається одне таке переосмислення, що вони стають воїнами? Це на ваших життях відбувається. Так. А, дивіться, мені пристіше я в свій час цей психосоматичний портрет розібрав на атоми. Чому так відбулося? Тому що а, в 2014 році я також мобілізувався. Мобілізувався, звісно, Добровольцем, тому що зараз ви самі розумієте, не всі добровільно мобілізуються, а я мобілізувався добровольцем, але мобілізувався також державною службою, закінчивши державний університет, пішов на державну службу, пропрацював в державній службі. Потім, розуміючи, що все зовсім не так, знаєте, яким чином я зрозумів, що все не так. Мені тоді було 23 роки. В 23 роки я був уже. Головним інспектором Державної податкової служби України в Одеснянському районі аудит угу. досить гарно завжди розбирався з цифрами, досить гарно навчався до того, досить гарно працював в своїй сфері після того. Працював півтори тисячі гривень. Тримав тому, що в нас я ж говорю є міф, що всі податківці вони батальйону балі, да ні, не всі. Працював на півтори тисячі гривень, а потім в один момент, в січні 2014 року, коли ще Янукович не втій, кожному податківцю, їхніми начальниками, було поставлено умову, що у кожного держслужбовця має на столі стояти портретик президента по 300 гривень зарплати. Розумієте? Розумієте, який цирк, до якого маразму дійшла наша країна в той час. Хочеш виконати 300 гривень зарплати поклади? Ну, щоб Януковича подивитися. У мене портрета дружини не було на столі, а Януковича мав за 300 гривень поставити. І я воюю за 300 гривень, для того, щоб такого маразму більше в моїй країни не було. І з 14, 14 року я не знімаю форму, для того, щоб такого маразму не було. І пішов я командиром взводу. Молодих хлопчинів 23 роки, мені 24 і 25, виповнилось на фронті. 24, я ще взагалі не розумів, де ми знаходимося, через два місяці ми вже брали Славянськ, через тиждень брали Краматорськ, потім через півтора місяця брали Дебальцево, а ще через чотири місяці я вже Донецький аеропорт захищав. Потім Світлодарська дуга, більш затища, лінія фронту зупинилася, і знову 24. І тому... Психосоматичний портрет військовослужбовця, який вперше потрапляє на передову, я знаю чудово. Страх. Перший бій це так страшно, не знаєш, чи витягнути цю голову з окопу. Що потрібно лізти, тікати, хочеться все кинути і бігти, куди очі бачать. І знаєте, за рахунок чого тільки вони залишаються в своїх окопах? За рахунок того сержанта, командира відділення, того ініціативно мотивованого хлопчина, який каже: Стій! Тільки тоді. Він залишиться і з цього моменту він стане воїном. І наступного разу він уже буде просто удосконалювати вже набуті навички. От і все. А хай, будь ласка, от на ваш погляд, можна було в 2014 році покінчити з цією заразою? В 2014 році покінчити з заразою? Ну, ні. Ні. Ні. ні. Пояснити свою думку. Ну, я перепрошую, просто додам. Як тоді говорили, що Луганській області, чи Луганська взагалі повтікали, там вже тікали, надрапали Росії, що можна воно заходити. Ні, це неправда. Не ну дивіться, одна з частин, в якій я служив, базувалася в свій час, на початок 14 року, на початок всіх подій, в самому центрі Луганська. Вони стояли в трьох, їх три кольця, коли аеропорт, о, десантники, пам'ятаєте, mm -hmm. на аеропорту Луганську Правильно. розбилися, а, на аеропорту безпосередньо базувалася їхня частина, а, парк, парк певної техніки, специфічний підрозділ, парк певної техніки базувався біля самого аеропорту міста Луганська, а частина, сама особового складу в центрі Луганська, а, для того, щоб зберегти життя військовослужбовців, які були вже взяти ворогом уже в три кільця, а, з Плетніцьким. Зампитяг у цієї часті доводились напряму, ось у мене є фотокартка, де вони напряму через залізний заборчик спілкуються, домовляються, яким чином зараз в тих умовах було зберегти життя. Тому що ніхто не розумів, що відбувається. Ніхто не розумів цілком повного спрямування на, е, державних структур. Хто який район відпрацьовує, в кого які напрямки, які сили задіяні. Ніхто не змів не зумів той час повністю закумулювати. З нашого боку. З нашого боку. А з їхнього боку діяла повностратегічна перевага в цьому. Тому що вони навіть не тактично, вони стратегічно були, пропланували кожен момент. Скільки, скільки яких підрозділів, в якій формі чи цивільному одязі заходять в тому і іншому напрямку. Скільки таких стрілкових було, про яких ми не знаємо публічно яким чином Стрілкові могли переміщатися із Славянська через Дебальцево в Донецьк. Це все було ну, настільки сплановано, настільки продумано, що ну, ми ж уже на сьогоднішній день розуміємо з вами, що це мем, знаєте, коли говорять, що Янукович втік і тоді Путін вирішив захватити Крим. Да? Тільки медалі далі за два тижні до цього, а так нормально, в принципі. А медалі так, щоб були. Тому закінчити в той момент було неможливо. Тому що стратегічна була перевага на їхньому боці. І витягли, моя особиста думка, виключно за рахунок батальйонів ТРО. У вас є час слідкувати за мережею, за інтернет-дописами, за тим, що відбувається в інфопросторі України? Абсолютно. Зі своєї сторони я встигаю навіть промоніторювати повністю політичні кроки Російської Федерації безпосередньо на їхніх каналах. Тому що... Пріоритетність подальших розвитку дій, в них здебільшого застосовується, ну, совок, застосовується за 2-3 тижні до основного вкиду інформації. А якщо це більш складні кроки, то застосовується до 2 місяців. І тобто якщо ви відкриваєте ту саму Скабєєву і дивитесь її не з точки зору пропагандиста, а з точки зору аналітики її мовлення, її жестикуляції, ви повністю розумієте, що з від трьох тижнів до двох місяців будуть наступні процеси відбуватися. Вони озвучують те, що ви те, що планують абсолютно, тому що саме за рахунок постійного навантаження населення певної інформації населення досі в Росії приймає цю інформацію так спокійно, розважено, за планом. А те, що цей план тільки три тижні назад їм почали вухи закидати, просто кожних 20 хвилин різна людина. З різною текстом, через різну інформацію, там через гумор, там через крики, там через сльози, а там просто сухим текстом сказавши, Про це ніхто не задумується. Тому що аналітичні здібності потрібно розвивати в людях. А навіщо хтось буде навмисно їх розвивати, будучи, ну допустим, токарем? Коли ми можемо очікувати перелому? Перелому? На що це можна говорити? сам момент перелому ви зрозумієте тільки за з моменту, коли він почався, навіть через добу. Поясню вам чому. Валерій Федорович Залужний досить талановитий, досить талановитий генерал. Досить талановитий командуючий. вперше співпрацювати з Валерієм Федоровичем мені довелося в з 18 року. Він прийшов на посаду командира оперативного командування Північ. В підпорядкуванні якого я знаходився, і вперше з цього, саме з його командування, вперше почали проводитись навчання не оборонні, не оборонних дій, а наступальних та контрнаступальних, насичення нашої країни країною техніки та озброєння, повномасштаб повноцінних наступальних дій саме наступальних дій, унеможливлює в деяких напрямках, в деяких основних для нас напрямках. Що не можна сказати про контрнаступальні дії. Контрнаступальні дії, різня дій наступальних, виключно тим, що ви проводите швидкий наступ в розриві підрозділів противника під час їхнього здійснення маршу наступального. Коли вони не сидять в окопах, а коли вони заходять на техніку і намагаються йти вперед, ви між ними проскакуєте і ви вже з їхньому тилу заходите в їхні позиції. Такі маневри ви побачите, як цивільні особи, лише через добу, після того, як вони стануться на тих чи інших напрямках. Коли про це відзвітує той чи інший підрозділ, який здійснить його. Противник теж, напевно, вчиться воювати, а стільки читають багато. Мені змінюють тактику? В них... Трішки інша вертикаль. Вчиться? Так, вчиться. Тільки вертикаль відповідальності в них не така, як у нас. В них для того, щоб підрозділ, починаючи з відділення, а саме найменший підрозділ – це відділення, відділення прийняло певні дії, ті чи інші. Їм потрібно, потрібно відзвітуватися командир відділення на командира взводу, командира взводу на командира роти, командир роти на командира батальйона, Командир батальйона не завжди самостійно відповідає за певний участок фронту, тому що у них мало окремих батальйонів, у них здебільшого це дивіз... дивізії <паслужа> да. і коли або полкові, і тільки командир полка подивиться на карті і прийме тактичне рішення і знову передасться вниз. І тут грає велику роль в їхньому виконанні певних завдань, чому в деякі напрямки вони досі не можуть ніяк продавити. Саме в тому, саме в тому випливає, що вертикаль, в даному випадку, це зломаний телефон, який ми в вами грали в дитинстві. Поки воно дійде, мало хто з офіцерів, солдатів, сержантів, Може повністю ресувати думку командира полка до сержанта командира відділення що в українській армії, не так не так в українській армії з певно з вісімнадцятого року а, повністю пропрацьовується тактика а, прийняття рішення на місці. Сержант. Здебільшого сержант самостійно приймаючи рішення, увідомлює про прийняте їм рішення. І якщо тільки будь-хто із цього звіна командирів. Має свою заперечуву думку, то він вийде і зупинить його. Як це це було взагалі? Вони були здивовані, що нас сержант приймав рішення. От що б ви хотіли зараз донести до тих людей, які зараз по великому рахунку скаржаться на якісь там певні обмеження, але по великому рахунку та війна, вона десь тільки трошки далі яка конкретно ваша позиція, щоб донести до людей, ваше очікування і те, що ви по великому рахунку чекаєте від простих людей, в тому числі органів місцевого самоврядування, які в будь-якому випадку намагаються підтримувати і будуть підтримувати вас. Ваше конкретне звернення – це дівчинний меседж, тому що ви та людина, яка це відчуває. Як ви впиталися, визначшись на воду, просто звернутися в чомусь можливо підтримати людей, можливо щось побажати для того, щоб… Ми з вами ну, відчували спорідненість, тому що ви, повеликому, захищаєте нас. Те, що ми зараз тут сидимо, це ж ціна тому там, там в, тих, в тих солдатах, які там перебувають, і, на превеликий жаль, в тих втратах, які ми відчуваємо тут. Тому, якщо можна, будь ласка, щось корити. Так, дивіться, звертаючись, дійсно, до цивільного населення, яке в своїй більшості підтримує, в більшості, підтримує і досі, в чужі, вже майже рік, майже рік повномасштабного наступу Продовжує підтримувати військовослужбовця в окопі, слід сказати наступне. Основним меседжем кожного військовослужбовця, який заходить в окоп на нуль і ризикуючи утримує свою ділянку фронту, є те, що, заради чого він туди йде. Кожного військовослужбовця в усіх 100%. Якщо запитати, він скаже, я йду захищати рідну землю, рідних мені людей, домівку своїх близьких. А тепер уявіть той момент, що цей військовослужбовець 100% дізнається, що його там не підтримують і воно вже нікому, в принципі, не треба. Подібна ситуація в нас вже була. Рух підтримки в 2014 році протримався півтора року. Півроку сильно, рік так собі, через півтора роки рух підтримки зупинився. До чого це призвело тоді? До повномасштабного наступу 24 лютого 2022 року. Військовослужбовцю потрібно, це єдине, що йому потрібно, там це очікувати підтримки. Це не обов'язково фінансова підтримка. Ви не уявляєте, наскільки ми радіємо малюнкам дітей. Ви не уявляєте, наскільки. Ми... У мене кімната в підвалі повністю заклеєна прапором моєї частини на фоні жовто-блакитного прапору та діт... малюнками дітьми, дітей. Я прокидаюсь, я дивлюсь на них і я розумію, заради чого я буду цей день виконувати викладати себе наповну. І так кожен військовослужбовець. В кожного військовослужбовця Всередині, вну, в внутрішньому кармані лежить малюнок якоїсь дитини. Це не дає йому забувати, заради чого він іде. А тепер уявіть, ці люди, які в тилу підтримували, складуть руки. Складуть руки і скажуть, ми втомились. Це неможливо буде загальною перемогою. Це не буде загальною перемогою, якщо попереду солдат не відчуває підтримку ззаді. Тому ми не прохання до людей, не складайте руки, поки ми не вийдемо на кордони 91-го року. Після того, поки ми тотально інформаційно не переможемо, русню, не дамо повне усвідомлення російському народу про вчинений їм злочин, не складайте руки. Ми маємо витягти із себе по максимуму. Ми маємо викладатися, скільки в нас є сил, щоб закінчити цю 30-річну війну. Якщо ми її зараз не закінчимо, ми через 6 років, максимум 8, знову зустрінемося з тим самим. Знову підросте покоління, яким зараз по 12-15 років, вони прийдуть повністю одурманені знову пропагандою. Пропагандистська машина. Не так, вона в них зараз не затикається, вона почне набирати обороти, через 5 років вона вийде на такий рівень, що люди прийдуть зовсім з нами боротися, як з космонавтами. Вони не розумітимуть, проти кого вони зараз не розуміють, проти кого вони йдуть. Не складайте руки, не дайте довести до цього тотального. Ми 100% переможемо, тільки якщо будемо повністю згуртовані і повністю разом. А можна вас запитати? От є такі веб Багато випадків розповідають з цієї сторони, коли заходять, допустим, на територію Донецької, Луганської області. І от е, наші військові говорять, да що ми воюємо, коли нас так негативно там сприймають? От як бути з таким, ну, таким явищем? Розумієте, це, ну, щоб не збрехати так середньо, візьмемо у 70 відсотків цих випадків. Це є не зовсім адекватне сприйняття реальності. Військовослужбовці, які вже трішки послужили, трішки позмінювали свої КСП-підрозділів, поїздили по фронту, вони розуміють, що люди скрізь, в принципі, в принципі, по всій території України, навіть окуповані на нині, вони однакові. На самому нулі в населених пунктах настає таке виснаження у людей, коли вони не хочуть війни, вони не, вони не кричать, що вони хочуть Україну всі, вони не кричать, що вони хочуть Росію всі, вони не хочуть війни саме в себе під будинком, це нормально, в тих умовах для тих людей це нормально, їх потрібно розуміти, потрібно розуміти, що вони є некомбутантами, ми в частині досить детально розбираємо Міжнародне право про комбутантів-некомбутантів. Комбутантів. Хто має відношення до бойових дій, хто не, має, не повинен мати відношення до бойових дій. Тому вони Не Некомбутанти не – це цивільні особи, які не приймають жодної участі до, в бойових діях. Не за рахунок підтримки, не за рахунок тримання зброї в руках. Ніякої. І є комбатанти. Це я це мій побратим, це будь-хто, хто приймає безпосередню участь в бойових діях. Тому, заходячи на наступний населений пункт, ми ж також частково ставимося упереджено, тому що в нас є певні інструкції, які ми перечитуємо по 5 разів, що може бути недовіра місцевого населення, і ми починаємо її шукати самостійно, цю недовіру. Якби в нас прописувало, повинна бути довіра місцевого населення. Ми б шукали довіру місцевого населення. Тому що ми 20 разів перечитали, ми б шукали довіру місцевого населення. І знайшли б людей, які, яким би мають довірились. Але ми військові, ми йдемо від гіршого завжди. Ми розглядаємо будь-які сценарії від гіршої ситуації. І тому ми говоримо в своїх інструкціях, що може бути саме недовіра. І розглядаємо, звісно, перший час на нулі будь-який населений пункт з точки зору недовіри. А люди, які, до яких відносяться з недовірою, як будуть до вас відноситись? Бігте цілувати вас. як друзів. За статистикою, мій канал дивляться більше 30% росіян, з росії жителів. І Є якісь побажання їм або просто меседж? Нещодавно спілкувався з одним росіян. Це також... Полонен? Угу. Надій. <ріст> Полонений. Людина з двома вищими освітами. Юридичний та психолог. Здавалось б. Ну, хто у психопортретах краще буде розбиратись, ніж людина, яка 5 років віддала юридичному і 3 роки на другу вищу освіту психолога? Говорю, чому ти пішов сюди? Згадали мені бібліотеку Азова, причому не підрозділу, не військової частини Азова, а організації Азова, а бібліотека їхня це типу катівня, яку називають. Згадали мені бомбіт Донбас 8 років, Згадали мені Верженова Януковича, Бандеру. Методичка. От людина, тільки ця людина не працює по методичці. Це людина з двома вищими освітами. Я добросовісно при ньому так сидів і кожен його пункт записував. Говорю, а тепер давай уявимо, що замість цього, Україна, стоїть написано Японія. Прочитай. Говорю, це ж сюр. Це ж сюрреалізм. Ти воюєш, як в кінофільмі, От, апокаліптичні фільми, знаєте, починаються такі, де маленькі сюжети, типу, такого-то року стався апокаліпсис, люди почали їсти друг друга, ну, і ти далі дивишся фантастику, з повним розумінням, що це фантастика. а сюди ти йдеш, повністю напічканий сюром, фантастичними діями, і чекаєш тут, що, що, що тут людиїд вибіжить, ну, мавка спуститься, ну, що ти чекаєш? Так от у мене наступне побажання громадянам Російської Федерації. Не воюйте з кінофільмом. Так не буває, як вам говорять. Ви просто, якщо ви з Брянської області, уявіть, що у вас отаке в Курській області. Чи може таке бути? Ваша відповідь буде ні, звісно. Ну як таке може бути? Так от через 20 кілометрів від Курської області теж так не буває. Так не буває. Досить показово було, що задавши питання, я слухав-слухав цього військовослужбовця, так сказати, з двома вищими освітами. Я в один момент зрозумів, що він ліпить все вкупу і говорю, слухай, друже, а в тебе є різниця між нацизмом і націоналізмом? Можеш її пояснити? А він, клянусь вам, він сказав, це одне і те саме. Я говорю, а шовінізм? Я говорю, це теж те саме. Я говорю, а фашизм? Ну це ж нацизм. Не ліпіть все вкупу. Відкрійте Вікіпедію, перечитайте терміни, розберіть кожне слово. Чомусь ваші діди і ви не називали ніколи нацистську Німеччину націоналістами, хоча партія в них була націоналістична, з гарними нахилами і гарним ходом, але потім пішла не по тому шляху і перейшла в нацизм. Не путайте, не робіть з націоналістів нацистів. Не робіть з українців фашистів. Це не так. Це жодного військовослужбовця України не перетнуло. І я вам клянусь, не збиралася перетинати нога ваш кордон. Тому задумайтесь і розповсюджуйте інформацію правдиву з відеодоказами не тільки російських журналістів. Тому що у вас нема жодного зараз вільного, свідомого СМІ, яке нікому не підпорядковане. Живіть реальністю, живіть так, як живе у вас сусід. Дивіться, що у вас робиться по сусідству своїми очами. Ні, приїдьте, поспілкуйтеся, вийдіть в чатру рулетку, де досить багато військовослужбовців знаходиться в Збройних Силах, які намагаються вам показати реальність. Тому що не так багато порталів залишилось на сьогодні, в яких можна реально спілкуватися, розповідаючи якісь факти. Живіть самі, не живіть телевізором. І тоді, можливо, покоління через два, наші нащадки почнуть вас вибачати. Аскільки, будь ласка... Ну, я, вони, напевно, не розуміють, що вони вже перейшли межу, що вони фашисти. Ну, це вони на найближчим часом не розуміють. А ви стосно тропнується теми полонених. А не можуть окрадати такі ну, кумедні випадки, ну, вибачте, для преси скажу, ну, ну, дебілізмом конченого. Як і слухаєш полонених, і як оце, їхнє оце, усвідомлення того, чого вони воюють. Ради, ради, ради, ради, ради. От, можливо, у вашій э, історії були такі, такі випадки. З полоненими російськими. У мене з куметних випадків був. Ну, це як, ну, клянуся як по мультику, у мене навіть його документ досі вдома лежить в серванті. Серйозно, ну от прямо лежить у мене в якійсь тумбочці, там, знаєте, такі ехо війни, я його називаю, шкатулка. Ваня Зайцева. Я Ваню Зайцева в 2014 році два рази в полон брав. Ну, так буває. Так? Да? Беремо Ваню Зайцева першу, при штурмових діях одної з позицій, Ваню Зайцева, Балтійський морпір, Контрактний. Ну, там же як грамотно вони робили? Вони, чому Росія ці руки там доказувала, що наших немає. Приїжджає певна <клух> посадова особа, військову частину Російської Федерації. Каже, є пропозиція підзаробити кошти. В принципі, там нічого немає, хохлами виявляють. Наступна пропозиція полягає в тому, що ми ваш контракт призупиняємо, даємо вам контракт добровольця uh -huh. на півроку. Півроку ви знаходитесь там, через півроку повертаєтесь, поновлюєте себе на службі, служите далі. Але цих півроку, ну, типу жити вже сміється. Але цих військовослужбовців стоїть полк. З полка вийшло 100 чоловік. 100 чоловік – це вже рот. Зведена рота, mm -hmm. роту зробили, рота ж іде все одно під своїм шевроном, вони mm -hmm. ж там, військовослужбовці, планують повернутися туди саме. І от Балтійські морпіхи таким чином під Дебальцем зі сторони Зорінська стояли. У нас стояв звод, їх рота, mm -hmm. ми проводимо штурмові дії зачистка спостережного посту, mm -hmm. забираємо звідти живими два чоловіки, серед один, це, гарно запам'ятав, Ваня Зайцев, у нього військовий квиток, все при собі, ну от молодець. Їм, Ваня, Причай, що... так, кажуть, та, що... ну, важко не запам'ятати, Ваня, що ж ти так, як же так, на що ти сюди прийшов? кажу, В мене контракт, всі ці віщі, ми його передаємо СБУшникам, е, тоді, в... це, був, це був червень, липень, серпень, серпень місяць 14 року. В серпні місяці досить активно йшли ще обміни, прям досить активно, вони прям на локальному рівні, тоді ще не було державного рівня, 500 на 600, тоді 10 на 10, за рахунок а, навіть командирів батальйонів, командирів бригад, проходило обмінь. Пані взагалі досить швидко поміняли, я не знав. Ну, типу, я був командиром збуду, передали все, там хай працює СБУ, то далі робота СБУ. Проходить два тижні, ми проводимо штурмові дії за зі сторони, це навіть були більш контрнаступальні, тому що група, ми побачили, що заходить, обійшли їх зі сторони, поклали лицем в нашу прекрасну землю. Підбігаємо, і мене там вже одразу один БС підбігає, хто, хто, хто такий. Я дивлюсь, ну Ваня Зайцев лежить. Кажу, Ваня, в тебе, ти що? ти що тут робиш? Опять. Він мені каже, так що ви хочете, У мене контракт, У мене полгоди все равно не випустили. Ну, ну, в контракт, я ж цілий, мене в больничку покладуть, я вилічусь, мене все одно повернуть сюди. Говорить, те, що мені руку, ногу я все одно повернуть. Мене ще 4 місяці залишилось. Отаквань, так. Отакі були. Отакі Іваня Зайця. Цікавий, от на тих у суботу ми були в Константиновці. І спілкувалися із список нашого Злофацького району, він радіорозвідки розвідки, і він слухає їх. То е, Слухаючи Кацапів, каже, перехоплення їхнє, це просто було шо, каже, я відразу сміявся. До цього часу вони говорять, що вони воюють з німцями. Так, mm -hmm. да, от вони говорять і вони думають, що це німці, а не українці. Поляки, німці, французи? Абсолютно. Абсолютно. Негри? А знаєте, чому так відбувається? Насправді. А у вас у багато найомників із закордону? поляків, американців, німців. У мене? У мене. Тема для жарту. У мене є один найомник страшний. Ми його бачили, по-моєму, так? Якось позивний. Товариш, ми познайомилися дійсно. Березні місяці він приїхав, він ветеран Литви, але він волонтер. Він герой Литви. Він ветеран литовського спецназу, герой Литви. Але йому 59 років. Він мене все впрошує, ну візьми. Я кажу, ну, у нас законодавство це нас реально можна взяти тільки по законодавству, для цього будь-який громадянин, ну будь -який, який пройде певне тестування, який пройде перевірки, який стане на облік, заключить контракт, він війде в ем, інтернаціональний батальйон, кажуть легіон, легіон це дуже громко, в батальйон. І в інтернаціональному батальйоні в складу цього може приймати участь в бойових діях. Тільки інтернаціональний батальйон нараховує штат 500, 700 чоловік, фактично близько 550-600 чоловік. А в армії у нас близько мільйон загально. Тому, типу, сказати, що за нас воюють іноземці? Так. Сказати, що це, це, це та кількість? Ні. У нас в нас є дійсно, але вони, військовослужбовці Збройних сил України, вони офіційно на це оформлені і офіційно отримують заробітну плату, ну, забезпечення, нас немає заробітної плати, забезпечення від держави згідно їхнього штатного розпису, так як і кожен військовослужбовець моєї частини. І вони служать дійсно по контракту, але досить мало. В просто в звичайному батальйоні, а не інтернаціональному, поза інтернаціональному батальйоні, не служать військовослужбовці, які не мають громадянства України. А громадянство України, щоб не говорило там Русня, нас не так просто взяти і отримати. Для цього є певна процедурність, яка навіть під час воєнного стану повністю дотримується. Віта, скажіть, як, як, як дама запитає, цікаво. От. У мене буде таке запитання. З яких чинників складається ваша особиста віра в перемогу? Ну, це перша частинка запитання. І друга, всі ми знаємо, перемога буде, перемога за нами, обов'язково. Яким бачите ви своє життя після перемоги? Армія назавжди, захисник назавжди, чи як? Дивіться, я в 2014 році йшов з повною вірою, Надією в те, що зараз піврочку, перемога, повертаюся на службу, продовжую в державній службі бути, все добре, будемо будувати країну. Прийшов час. Я ж говорю, за рахунок того, що через півроку, півтора року досить сильно дехто зневірився, в можливості повної перемоги України. Мені довелося залишитись, тому що я впевнений, що наш народ може більше. Пройшло ще більше часу. Станом на сьогодні я 9 років в полях. 9 років я захищаю Україну на всіх можливих її населених пунктах. Напевно, немає зараз уже по лінії розподілу жодного населеного пункту, в якому я тоді так чи інакше не був. Я розумію, що для будування сильної мотивованої армії потрібні будуть офіцери, які через 9 років війни в Україні не втратили мотивацію і віру в свою країну. Тому я в будь-якому випадку буду залишатися до кінця свого життя офіцером, який буде постійно передавати свій досвід і своє бачення нашої країни як незалежної, сильної та могутньої країни Плануєте вти в політику? Як взагалі відносить до зробити. політичних от, структур, які зараз там піднімають голови намагаються щось там віднайти для себе преференції якісь? Хотілося б, в нас же як є розуміння, що військовослужбовці далекі від політики і мають бути, вони мають бути аполітичні Я зневірився в даному вислові тому що я розумію, що під час мобілізації набираються люди з цивільного життя і за досить короткий термін інтенсивної, але все одно короткої підготовки стають повноцінними військовослужбовцями, виконують рівноцінні завдання з військовослужбовцями за контрактом. Ці люди ось ще пів півроку назад до виходу на бойові, або там три місяці назад до виходу на бойові, мали свої політичні погляди. Зовсім різні. Чи можливо їх за три місяці зробити аполітичним і сказати, що про політику подумай пізніше? Ні, неможливо. Чи бачу я себе в політиці? Не зовсім. Не зовсім, тому що... Тому що сказати політика – це трішки брудно. Ні, це неправильно. Просто в політиці, в політиці мають бути люди, які трішки дивляться по-іншому на світ. Я вам поясню. Я не бачу свою країну військовою, повністю з військовим ладом. Я бачу після перемоги вільну країну, яка розвивається інфраструктурно, яка розвивається в галузях, не завжди пов'язаних з війною, в яких армія знаходиться на одному із передових місць, але не на першому, яка спонсує створює, посилює свою армію, але розуміє, що наша земля і інтелект нашого населення це є нашим пріоритетом, який можна і потрібно розвивати і за рахунок нього тільки піднімати країну. Тому в політиці я себе не бачу, наразі точно не бачу, тому що я військовий. І мої погляди, що через 9 років, не завжди є правильними, з цивільної точки зору. Вони є в дивчому набагато жорсткіші, а не завжди з жорсткістю можна здобути перемогу, коли війни як такої немає. От і все. Оце відповідь на моє друге питання: як відноситись до політичних структур. Так? Питання до вас можна. Питання про що, звичайно, людське. Чи віруюча ви людина? І як ви взагалі ставитесь до інститута такиванства, яке зараз у нас впроваджує <свят> дивіться чи віруюча я людина я однозначно вірю так склалося моє життя що я покатався по світу я був у 18 країнах в загальному кілька разів був в Азії я досить гарно передивлювався ідеологічні напевно тому що релігійно їх менше називеш, самі вони називають а, в тому самому Таїланді, ідеологічні погляди їхні. Я розумію, що попри віру, я ще розумію, що не може дві третини населення помилятися, але й не може і одна третина населення помилятися. Віра, вона є, щось наверху нас є, однозначно. Але... Сказати, що це саме так, як в нас в Біблії написано, я не зовсім впевнений. Сказати, що о, так, як о, свідки його не зовсім впевнений. У мене віра своя, напевно. Я вірю в те, що в мене є янгол-охоронець. Я вірю, що вищі сили і особливо близьких померлих охороняють і допомагають нам, направляють нас. Віднести це до якоїсь певної релігії я не можу, тому що я багато їх бачив. Сказати, що я вірю в церкву, я не вірю в церкву. Я однозначно не вірю в церкву. Я вірю, ще раз, в релігію, в духовність, але не в приміщення. Інститут капелласта потрібен? Інститут капелласта потрібен. Поясню чому. Тому що а, це також на фронті досить не вистачає, говорять психологів. Одна з потреб – це психологічне розвантаження особового складу. Це люди, які призвані поклали своє життя для того, щоб вислухати і дати правильну оцінену настанову. Тому люди, які готові надати психологічну підтримку саме в бойових діях, вони, звісно, потрібні. Виктораш, може ми можемо цю людину дуже добре Це Цікаво, розумієте? Замутить запитання. Ні, я ж не кажу. Так, задавайте. Але хотілося з фото зробити ваше... І взагалі побажати, щоб е, ви всі хлопці повернулися додому живі, так. з перемогою. Ви просто не уявляєте, яке це було б щастя для всіх, я, я бажаю, для всіх українців, от, коли ми поб'ємо цю заразу, цю, яка на нашу землю зайшла, тих ваших російських. Тому тримайтеся, дай вам Бог здоров'я, і хай все буде добре. Ми витримаємо. Так, саме повертайтеся живими. От наша невелика громада, я вважаю, невелика, 20 22 тисячі населення. Це вчора ми їздили, але не могли забрати нашого романа. 18 хлопців вже ми 17 привели, 18-й роман. батьки знали, але на жаль, для прокуратури там було недостатньо ознак, що то він і буде завтра, їдуть батьки здавати ДНК. 18 хлопців ми вже провели в останню дорогу. Саме важче, я на кожну похороні буваю, то саме важче це. Ви знаєте, ми під час виконання будь-якого бойового встаємо, ми його ретельно продумуємо декілька планів, ідей. Саме страшніше. Ще... На бойові, Він особливий віна. склад, збираються, завжди говорять, головне, щоб це було не дарма. <кій> саме, ви знаєте, це є, напевно, таке заключне побажання Всім нам, українцям, не дайте зробити так, щоб це було все дарма.